Jos lähdemerkintöjen tekeminen tuntuu hankalalta, Mendeley-viitteiden hallintaohjelma voi auttaa. Mendeleistä on hyötyä jo silloin, kun vasta keräät lähdemateriaalia. Saat lähteet talteen yhteen paikkaan, jossa niitä voi järjestellä esimerkiksi aiheen mukaan. Ja kun lähteet on tallessa, niitä ei tarvitse hakea enää uudelleen joka kerta. Pääset lukemaan niitä Mendeley-tililtä ja tekemään niihin muistiinpanoja. Mendeleen avulla tuot tekstiviitteet tekstin sekaan. Se muistaa puolestasi muun muassa sen, että miten yksi tai useampi kirjoittajaa oikein merkattiinkaan viitteeseen. Täysin automaattisesti tekstiviitteet ei kuitenkaan synny. Kun olet tehnyt raporttisi kaikki tekstiviitteet Mendeleillä, lähdelyottelu syntyy tosi näppärästi yhdellä napin painalluksella. Ja jos otat Mendeleen käyttöön heti opintojen alussa, niin käyttämäsi lähteet jäävät talteen ja voit hyödyntää niitä myöhemminkin opinnoissasi. Mendeleitä ei tietenkään ole pakko käyttää. Lähdemerkinnät voi luoda myös ihan itse. Ja tosiaan se on ihan hyvä muistaa, että, että se ei ole täysin automaattinen ohjelma, vaan niitä lähdemerkintöjä joutuu tarkistamaan ja muokkaamaan. Katsotaan seuraavaksi, että miten Mendele oikein toimii. Lähteitä lisätään selaimeen asennettavalla webimporter työkalulla Tässä esimerkiksi kirja HH Finnasta. Lähteen tiedot tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa. Tässä näyttää puuttuvan julkaisen kotipaikka, joten lisätään se. Ja lähetetään lähdemendeleihin ad napilla Samalla tavalla voi lisätä artikkeleita tietokannoista. tai mitä tahansa netistä löytyviä lähteitä. mendeley tilillä voi järjestää lähteitä kansioihin. Lähteen tiedoista pääset lukemaan lähdettä esimerkiksi nettiosoitteen kautta tai tietojen mukana tallennettua koko tekstiä. Mendelein lukiessa voi tekstiin tehdä korostuksia ja muistiinpanoja. Myödissä tekstiviitteet lisätään Mendeley saita apuohjelmalla. Kirjoitellaan tekstiä ja lisätään tekstiviite. Kirjoitellaan lisää ja taas viite. Sivunumerot saa lisättyä tarvittaessa. Jos kirjoitat työtäsi suomeksi, niin tällaiset englanninkieliset ilmaukset täytyy kääntää sekä näppärästi. Tässä viitteessä täytyy muuttaa tuo ensana. sana Myös sellaisen tekstiviitteen saa tehtyä, jossa viitataan useampaan edeltävään virkkeeseen. Pisteen saa lisättyä sinne sulkeiden sisään viitteen lopuksi. Vielä yksi korjaus. Sitten onkin aika lisätä lähdeluettelo. Se käy näin. Mendeley järjestää lähdeluettelon aakkosjärjestykseen automaattisesti. Lähdeluettelostakin täytyy kuitenkin vielä käytä kääntämässä englanninkieliset ilmaukset ja lyhenteet. No jos haluat tietää lisää Mendeleistä, niin tutustu kirjaston tekemään Mendeley-oppaaseen. Tai osallistu meidän Mendeley-koulutuksiin, tai tule kirjastoon juttelemaan ja kysymään lisää. Mendeley-oppaan ja kirjaston koulutukset löydät verkkokirjasto HH Finnasta osoitteesta haaka-helia.finna.fi.